مسالم اعزائي التلاميذ عزيزاتي التيميدات اذا فيما يلي تصحيح لنموذج الامتحان الموحد الجهوي دوره 2017 بالنسبه للجهات الرباط سلا والقنيطره اذا بالنسبه لهذا الامتحان فهو تكون او يتكون من ثلاث وضعيات اختباريه او تقويميه اذا الوضعيه الاولى فهي تعرف اسئله موضوعيه مكون التاريخ اذا هناك تكونه من اسئله السؤال أه الأول عرف وعرف بالمفاهيم التالية، إذن أول مفهوم هنا المطلوب هو التعريف للحركة الوطنية، إذن هي حركة سياسية منظمة تهدف إلى مواجهة وخطط الاستعمارية، وسبب ظهور الحركة الوطنية في هو عمل الإقامة الوطنية أو عمل الإقامة الوطنية على إصدار الظهير برباعي 16 19, ماي 1930، وبالتالي الحركة الوطنية استشعرت في خطورة هذا الظهير على الوحدة. الوطنية أو بتطلب أنه حاولت فرق بين العرب والأمازيغ. إذن تعريف ثاني، الانتداب أو الانتداب سبق أن تعرفنا على الانتذاب فهو أتى كنا نتيجة الحرب العالمية الأولى. إذن وضعته وضمت أو عصرته مثلاً ألف وتسعمائة وهو قيام دوله قويه بتقديم توجيه المساعده لدوله ناشئه الى ناشئه الى ان تصبح قاطعه تسير نفسها بنفسها وقد طبق هذا النظام على البلدان العربيه المشرقيه التي فصلت عن الامبراطوريه العثمانيه بعدني الحرب العالميه او تفك الامبراطوريه العثمانيه بعدني الحرب العالميه الاولى وبالتالي هذه المناطق وضعت تحت الانتدابين الفرنسي والبريطاني. العنصر الثالث أو المفهوم الثالث للأنظمة الدكتاتورية هي أنظمة جمهورية ظهرت ببعض الدول الأوروبية ما بين الحربين، الحربين العالمية الأولى والثانية، كالنظام النازي بألمانيا سنة 1933 وثلاث بزعامة أدولف هتلر والنظام الفاشي بإيطاليا سنة 1922، المفهوم الموالي الحركة الصهيونية إذن هي حركة سياسية يهودية يعود تاريخ الهروب إلى أواخر القرن 19 عشر، وكان الهدف هو جمع شتات اليهود وإقامة وطن لهم، إذن السؤال الثاني. ضع داع او ضع ضعي علامه زائد او في الخانه المناسبه اذا هنا كانت هناك اربع عبارات بمعنى تخصص نصف نقطه عن كل عباره اذا تم تكسير المغرب بموجب معاهده حنبينا بين هولندا وانجلترا اذا المغرب تعرض لغزو استعماري أه اجنبي وفرضت عليه معاهد الحمايه سنه 1812 الا انه أه تقصير فهو كان بين فرنسا واسبانيا وجعلت او جعل تم جعل مدينه طنجه كمدينه دوليه اذا العباره فهي خاطئه العباره التاليه بعد في سلطان محمد بن يوسف ومحمد الخامس نصبت الاقامه العامه او سلطات الحمايه او الاستعمار ابن عرفه ما كانوا اذا العباره فهي صحيحه العبارة البوالية يعتبر عصوب اسلام زعيم مقاومة الريف، إذا عصوب اسلام فعلا هو أحد زعماء المقاومة المسلحة الاحتلال الأجنبي، إلا أنه تزعم المقاومة بمنطقة أو في صفوف قبائل أيت تعطى منطقة صغرو وليس بالريف، وبالتالي عبارة فهي خاطئة، سؤال رابع شكل دسور 2011 إذا هذا الدوسور أتى كتعديل دوسور سابقة ألف وتسعمئة مظهر مظاهر الدولة المغربية الحديثة. إذن فعلا فهذا الدستور فهو أتى استجابة لتحديات ومتطلبات العصر وبالتالي فهذا الدستور بالتالي يعتبر مظهر مظاهر تحديث الدولة المغربية أو مظاهر الدولة المغربية الحديثة إذا العبارة فهي صحيحة السؤال الموالي السؤال الثالث بالنسبة لهذه الوضعية إذا السير الأوصي لي ساهم بين العبارات الواردة في الخانة ألف بتلك الواردة في الخانة باء إذا الخانة ألف والخانة باء اذن لنا بعد حصول المغرب على اتفاقيه 1956 سوف يعمل على تصفيق الاستعمار او وحدته اذن وحدته الترابيه اذا من المناطق المسترجعه فهناك السقي الحمراء اذا التاريخ فهو 6 نوفمبر 1975 اي بعد تنظيم المسيره الخضراء العباره الثانيه تم تقديم عريضة المطالبة والاستقلال وتعرفنا على العوامل التي ادت الحركة الوطنية او زعماء الحركة الوطنية الى تقديم عريضة المطالبة بالاستقلال عوض المطالبة بالاصلاحات اذا كانت هناك عوامل داخلية وعوامل او ظروف دولية اذا بالتالي هذه العريضة تقدم بها زعماء الحركة الوطنية بتنسيق مع السلطان محمد الخامس الى الاقامة العامة في 11 يناير 1944 غزو هتلري بولونيا او المانيا بولونيا متى؟ اذا في 31 1900 وبالتالي شكل ذلك بداية الحرب العالمية الثانية، العبارة الموالية وعد بيلفور، إذا هنا الوعد، وعد بيلفور، إذا بيلفور هو جيمس آرتر بيلفور وزير خارجية بريطانيا أصدر وعده للصهاينة من أجل إقامة وطن قومي له بفلسطين، إذا التاريخ هو 2 مايو 1917، إذا هذا فيما يتعلق بالوضعية الأولى التي عارف أسئلة موضوعية، إذا الوضعية في التاريخ الوضعية الثانية شيء غي وثيقه او وثائق اذا هنا شيء غي وثيقه على طبيعه المواطنه في مفهوم طبيعه المواطنه اذا كان لدينا هنا نص اذا يجب قراءه النص قراءه أو متفحصة ثم الاجابه على الاسئله المرتبطه بهذه الوثيقه وبهذا النص إذن السؤال الأول حدد موضوع الوثيقة. إذن المتعلم أن يذكر كل ما يفيد بمعالجة أو تزام المغرب بمعالجة قضايا البيئة على المستوى العالمي أو الدولي. العبارة الثانية أو السؤال الثاني استخرج من الوثيقة ما يأتي. إذا هذه العبارة كانت تتكون من شق أو سؤال يتكون من شقين. الشق الاول ألف. نستخرج أنواع تضامن العالمي في مجال حماية البيئة، إذا هنا أنواع تضامن من خلال النص من خلال النص، إذا هنا تضامن بين الأجيال وتضامن بين دول الشمال ودول الجنوب، إذا دول الشمال المتقدمة ودول الجنوب النامية أو المتأخرة، الشق الثاني بالنسبة للسؤال الثاني المهمة التي يتسبب المغرب بقيا لضمان المستقبل البشرية، إذا المهمة فهي المغرب يعمل على توحيد التربية على قضايا البيئة والتوعية. هو تحسيس والتوعية بدور حماية البيئة وقضايا البيئة من أجل دمام مستقبل الأجيال المقبلة أو مستقبل البشرية، السؤال الموالي إذا هنا عرف مشكلة بيئية في محيطك، إذا هنا هناك مجموعة من القضايا البيئية، إذا على المتعلم أن يذكر أو بها إحدى هذه المشكلات البيئية التي يصادفها في محيطه اليومي مثلا مشكلة البيئة الحضرية. نفايات مثلا تراكم النفايات الاختناقات المرورية مشكلات الاسكان الى غير ذلك وبعد اقتراح او تعريف المتعلم بهذه المشكلة البيئية يجب ان يقترح مجموعه من الحلول تكون منطقيه وواقعيه يعني قابله للتنفيذ او تكون فرديه او جماعيه أو مؤسساتيه او شيعيه او او اعلاميه الى غير ذلك اذا هذا بالنسبه الوضعية الثانيه الوضعيه الثالثه سؤال المقاري او الموضوع المقاري في مكون الجغرافيا اذا هنا هنا جمهوره أو نص انطلاق تعتبر نيجيريا بلدا غالية بمواردها الطبيعيه لكنها تواجه ضعفا من ناحيه التنمويه اذا هذا من خلال نص الانطلاق ان الموضوع يحيلنا الى الدرس ما قبل الاخير بالنسبه الجغرافية اذا الدرس نيجيريا غني بالطبيعه والضعف التنموي اذا المطلوب ما هو اكتب اكتب موضوعا مقاليا متماسكا منسجما تتحدث فيه عن ماذا مظاهر غنى الطبيعه نيجيريا مظاهر ضعف التنموي وعوامله اي أسبابه إذا هنا بالنسبة الموضوع المقالي تراه فيه مجموعة من الجوانب هناك جوانب معرفية جوانب شكلية ثم جوانب منهجية إذا على ذلك الجوانب منهجية، على المتعلم أن يحترم خطوات منهجية لكتابة الموضوع المقالي بمعنى الانطلاق المقدمة وكتابة مقدمة معنى تقديم مناسب موضوع وضعي في إطار إشكال وتحت سؤالات مناسبة ثم في العرض أو في مرحلة التحليل تشكيك العناصر المطروحه في تقديم الاجابه على كل على كل عنصر على حده وفقا اسس المنطق مع انتقاء المعلومات المناسبه إذن هنا يجب في هذه المرحله هذه ابراز ماذا مضاي الغنى الطبيعي نيجيريا مع نيجيريا تتوقع مؤهلات طبيعية تضاريسيه مناخيه ثم موارد طبيعية معناه أن التضاريس هي إطارة طبع الإنبساط وبالتالي وكذلك التنوع في المناخ إذا كل هذه العوامل تفسر ارتفاع الأراضي الصالحة للزراعة وبالتالي هذا يشجع على إقامة نشاط زراعي متنوع ثم كذلك أن نيجيريا تزخر بموارد طاقية بإطار الغاز طبيعي ثم مدينية ثم كذلك إنتاج الخشب بالنسبة للمؤشرات الدالة على الضعف التنموي بالنسبة لهذا البلد هو أولا هنا النمو الديموغرافي السريع أغلب السكان يعيشون أو تسعين في المئة من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر ارتفاع الولادة وانخفاض الوفاة وبالتالي ارتفاع نسبة التزايد الطبيعي الأمية انتشار الأمية كذلك ارتفاع نسبة البطالة ضعف استفادة الخ... من الخدمات الطبية، انخفاض أمد الحياة، كل هاد العوامل أثرت على مؤشر التنمية البشرية والرتبة المتأخرة التي يحتلها هذا البلد، ثم هنا أحاول ذكر العوامل المفسرة للضعف التنموي بنيجيريا، إذا هنا أسباب أو عوامل سكانية اجتماعية واقتصادية ثم عوامل سياسية ثم الخروج أخيرا بختمة عبارة عن خلاصة أو أو اقتراحات أو امتدادات.